Quatre anys. Quatre anys i de la nostra entrada al govern municipal. Quatre anys intensos, de molts aprenentatges, de petites victòries i també, cal dir-ho, d'algunes derrotes. I és que lluitar les institucions és lluitar des del cor de la bèstia. Però, per sort, no ho hem fet soles. Us hem vingut a vosaltres, a nosaltres, les que des dels carrers combatem les mil cares del capitalisme salvatge les que des de les assemblees ens organitzem per fer front a l'especulació immobiliària i a la pujada dels preus del lloguer, les que ens mantenim fermes per autodeterminar-nos i per convertir l'esperit desobedient de l'1 d'octubre en una pràctica política quotidiana, perquè la CUP som un nosaltres immens, un nosaltres plural que creix es transforma, però que també arrela. I és això el que hem fet a l'Ajuntament, arrelar. La llavor del canvi ja ha començat a donar els seus fruits, Avui, podem dir que Cardedeu és millor que fa 4 anys. Hem fet polítiques valentes d'habitatge, hem posat l'acció social al centre i, a través del feminisme, estem canviant el nostre entorn més proper. Hem apropat l'Ajuntament al poble, hem protegit l'entorn natural davant l'amenaça del ciment i hem construït els pilars d'un model agrocològic sostenible. I sabeu què? Volem continuar fent-ho. I sabem que, sense nosaltres, moltes de les coses que avui ens enorgulleixen mai no haurien passat. Som la CUP de Cardedeu. Som totes nosaltres i moltes més. Som la unitat popular i volem fer créixer la llavor.